prvních pár hodin v Hanoi máme za sebou docela zajímavou cestu mikrobusem. Neexistují no tady skoro vůbec žádný silniční pravidla. Stejně asi jako v celý Ázi, ale je to tady ještě o to výživnější, že tady je opravdu těch lidí hodně. Teďka se nacházíme u jezera Hoan Kiem, kde v podstatě u něj bydlíme. Kousek hodně máme hotel u tohoto jezera. Na první pohled je tady všechno krásný. Ale pak, když přijdeš blíž, tak to pěkně tady smrdí a v tom jezeru jsou samý mrtvý ryby. No, tak úplně sami ne, tady je pár mrtvých ryb. Všude to jsou mrtvý ryby. To vám pak natočíme, nejsou všude. Jsou a psi se chovají divně. Chilí tomatoso? Yeah, No a takhle se tady prodává maso, leží to tady na sluníčku, lezou potom mouchy, pak přijede pani na skútru, vyskočí, omaká to rukama a řekne tohle chci. Když se jí to náhodou nelíbí, tak pani zajde zezadu z laboru, vytáhne další kus vepřovýho a, a nakupuje se dál.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 Pro příště, no. <kly> A já luxusní závitek. Uvidíme, jak mi bude zítra. <těk> <těk> <těk> My tady dali kaši paní na ulici, jsme trošku zase překvapení z toho, protože už je to dneska druhá věc, kterou jsme si mysleli, že si koupíme a bude sladká, ale zase slaná, první věc byla směs ovoce. kterou zůmí že je obalená v cukru a byla obalená v soli a čili, a tohle to je taková jako krupicová a kaše, akorát zase slaná, sype se do toho paprika a pepř. ale jedni to všichni a docela se to dá. Dobrý, chodná jako naše piwo v prachovcách, neprcháví.